Horila sozna, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, palala, co te sala se go te sala Oi go să go să vamos mo oi go să Dovod služali v meni Moj kosek hosel do mojí Dovod do v meni do služali v meni Byť še služet nebudete Byť še služet nebudete Byť mi lešla Jer videte Byť mi lešla Švajer píde te, pilniluj švajer píde, píde te Biš ne bidete za drušku I bilaj sva je pitkustku Biš ne za drušku Biš ne bidete za drušku Na hori trito, kondi četvrta Kodi la Vejdi jak je zlkodyla. Любила я, додала я хлопця молодого, a тепер же je toko troho